Om uh -huh. بكم أنا ذا إبو فإذا أقفت بمن فيكم أتمنى فإذا نعم و انت مسو راهز للعريس ها يجي حبيب حميد حتى ذا هو السابع نيعتمس يجي حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب إذا حبيب حبيب العريس حبيب حبيب وفلان طبعا الدعوة الغالي الصديق الخلوق الله يوفق ان شاء الله وحسين عليه السلامي والاخ العزيز احسان الظهر ابن عمي مصطفى محمد الله يحفظه ان شاء الله هذا البيت المصطفى مصطفى محمد وفلان وفلان وفلان طوالع من شمان زهراً وفلان وقعدن قعدن اغتو وتشدر الشروب you uh -oh. والله صلي نبينا ها يا نبينا ايه Ya kara, ya na, ya bini, ya ma, ya a de vela y... ساكن مش فحت من الراديو شنو رايكم بالامرسي الان <تصفيق> يستاهل المرة ويلا يا ربما حيغ في الحسنين اسمع اي وانت نصك